السلام عليكم اليوم غنقدم لكم واحد البسطيله ديال الكاوكاو كنحتاجو لهنايا 500 غرام ديال السميد كنحتاجو هنايا 4 بيضات كنحتاجو هنايا طاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون كنحتاجو هنايا كاس ديال السكر كاس الحليب كنحتاجو هنايا كاس ديال الزيت كنحتاجو نصف كاس ديال الماء الزهر ملعقه صغيره ديال القرفه وهنايا معلقه كبيره الخميره ديال الحلوه بسم الله نبداو هنا الطريقه خو أربعة بيضات كاس ديال السكر نخلط المكونين نضيف كأس من الزيت، نضيف كأس من الحليب، نصف كأس من الماء الزهر. نضيف السامير نضيف الكوكو نضيف ملعقه القرفان والخميلة ديال الحلوه نجمع المكونات مع بعضهم من بعد ما خلطنا الخليط جيدا <تصفيق> ندخلوها حتى في الفرن من بعد ما طيب تسقيوها بالسيروم ك نحتاجو كاس غير ديال السكر وكاس ديال الماء ديال الماء نضع كاس ديال الما في النار، نظيف، صغير ديال السكر، بعد غليان خمس دقائق، نطفي النار عليه و يبرد جيدا، بعد ما طابت البسبوسه ديالنا، دابا نسقيوها بالسيرو لي كنا وجدناها من قبل. بعد ما انتهينا من اضافه السيرون زينوها دبنزينوها قريب من الكوكو بعد ما انتهينا من, من التزيين نقدمها لكم بالصحه والراحه